نہ سیکھ اپنے گاؤں قرآن سے ضرورت یہ کافی لوگ سوال کرتے ہیں آج مشرق سے مغرب تک ہمیں ہزاروں میسجز آتے ہیں یہ بتائیں میں تنہا ہوں میں اکیلا ہوں میں ڈپریس ہوں فلاں دھوکہ دے دیا بے وفائیوں کے باب قرآن قرآن گیا میں جب اللہ کے گھر گیا رب تو رب تالا لے کے گیا مجھے پہلی دفعہ جب نیا نیا میرا چینج آ رہا تھا لوگوں نے عجیب باتیں کی بیت اللہ جاؤ گے اے ہو جائے گا ہو جائے جائے گا گا بجلیاں گا گا. اے جی میں امیرکا سے آیا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا <تصفح> ہے کیا نہیں <تصفح> ہے یہ کیا <تصفح> ہے سلسلہ سیدھا ساتھ اللہ اللہ بنایا سی میں جب تھک گیا اس دنیا سے ساری رنگینا تو نہیں لوگوں نے تو ایک امول قرآن کے شیخ تھے وہاں پہ پاس علما بیٹھتے تھے میں گیا میں نے پوچھا میں کیا میں بہت دور سے رونا نہیں آ رہا تھا مطلب میں اتنا خرچہ بھی کیا تھوڑا دنیا دار تھا نہیں نہیں داڑی وہ دل مجھے رونا نہیں آیا وہ سمجھ گیا گہرا آدمی تھا یہ بہت گہرے ہیں ابھی آپ ان کو اس طرح نہیں جانتے اس طرح جانتے یہ دیکھنے میں کو شاید کچھ اور لگیں گے یہ بڑے مختلف لوگ ہیں ان کا قید آسمان والے جانتے ہیں اہل نہیں سمجھ سکیں گے ہم لوگ ملتظم پہ جائیں وہاں جا کے کچھ شاید اللہ تعالی رحم کرے گا اب ہم گئے آگے حضرت کشتیاں چل رہی ہم نے کہا ہم اللہ کے گھر میں تو یہ کر سکتے ملتظم کے پاس میں کیا اللہ خود ہی لے گیا کسی کو دھکا نہیں دیا مسلمان بس دل سے کچھ ایسے ہی کلبے نکلے اگر تو ہے تو میری مدد کر کرتے کچھ من وہ سمجھ نہیں آتا پھر لائف میں ہم واپس آئے مقام ابراہیم پہ آنسو کے دریا بہا دیے اللہ نے ہماری آنکھوں اور ادھر ایک جملہ دیا تھا میں ڈیل کی بات پر قصہ سنا رہا ہوں اپنی بڑائی نہیں مارنا چاہتا یہ یہ جملے تھے ٹوٹے پھوٹے مجھے علمی عبارتیں بھی نہیں پتا تھا گفتار غازی بھی نہیں تھا میں اس سیدھے سادھے جٹ قسم کے میں نے جملے دیے اللہ نے اللہ نہیں نکلوائے میں کہا یہ دو ٹانگیں ہیں دو ہاتھ ہیں ایک ننہ ہے کام کر سکتا ہوں کام لے لے آندا میں حافظ بیٹھا اور کاش میرے وہ لوگ دیکھ سکتے جنہوں نے مجھے اتنا اتنا اتنی باتیں دیکھے آج میں اپنے ہیرو کے ساتھ بیٹھا میں میں میرا اتنا قد نہیں ہے میں شیخ صاحب کے سامنے اتنا گلام کر کے میری اتنی اوقات نہیں ہے اس طرح تھا انہوں نے اپنی مسندوں سے اور اللہ عمدہ یاد آتا اللہ عبارت کی غلطی بھی معاف کرتے تھے دلیل دیتے ہیں ہم آپ اونٹنی کھو گئی نا اونٹنی کھو گئی اس کی ہو غلام ہے میں اللہ دل دیکھ دل دے نیت اللہ یہ قرآن یہ سینے میں آتا ہے یہ گہرا تلاش کرتا ہے تم عالم نہیں بنتے اس کے اوپر کسی کا گھوڑا نہیں چل سکتا یہ انتخاب کرتا ہے کچھ اگر اسے وہ چیز مل گئی جو صدیوں سے ایک سلسلہ پھر بیٹھتا ہے اور وہ ہے وہ ہے لوٹے وہ ہے چپلے وہ ہے ختم وہ ہیں ان درسرا کے اندر یہ ہے وہ سلسلہ یہ ہے وہ سلسلہ جو قیامت تک جاری ساری رہے گا چاہے یہ جتنا چھوٹا نہ ہو جائے اس دنیا کے اندر اگر کسی چیز پر اللہ کی لالت نہیں ہے تو وہ صرف وہ خطہ ہے جہاں پر یہ بچے بیٹھے اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس پر رحمت کا دعویٰ کر سکے کوئی سوائے اس کے جو قرآن پڑھ رہا اور پڑھا رہا ہے ان کی خدمت کر کے بھی شاید ان سلسلے کے ساتھ بھی اگر بیٹھ جاؤ نا بخاری کی عتیس ہے ایک کافی بھی آ کے صرف ان کے ساتھ بیٹھ جائے نا تو فائل جاتی ہے تو ویسے ہی آگے بیٹھ گیا تھا اللہ اللہ والوں کی بات چلتی اچھا بھی معاف کرتے ہیں فیصلہ آپ کا ہے میں بات ختم کرنے لگا ہوں اپنے جس نے جس کو شاید ملی باپ دادوں سے سلسلہ نہیں ہے چھپ کے لیے لیکن تو ہم لوگوں کو گلے لوگوں کو گلے ہیں دین داروں آپ کو کیا ہم نے تو روپڑی خاندان میں شادی کیا ہم نے تو مولو کے گھر میں شادی کی ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا گلے آپ کے آپ کو نکتا جی نہیں کرنی اس قبیلے کے اوپر آپ کی سو قسم کے تجاویز آ جاتی ہیں ماڈرن لینگویج ہونی چاہیے انگریزی ہونا چاہیے فلان ہونا چاہیے روحماؤ بہن ہوں ہے کہ اپنے گھر کی غلطی کو گھر میں درست کرتے ہیں کہ باہر والا بیٹھ کے بنوکلرز لے کے دور بھی لے کے آج ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل رہے کیونکہ ہمارے منہ کو لگام نہیں ہے نصیحت کا طریقہ نہیں ہے یہ کا سال ہمارے بچے کے پیر گئے صرف تھوڑی سی انگریزی آئی میں تھوڑا سا راج ختم تم نے محنت چھوڑ ڈیسائیڈ کر